Moi, mä oon Aleksi Santo olen kieliteknologian tutkimusryhmästä täällä ja mä olen osana tämmöistä projektia, jossa tutkitaan vanhoja historiallisia sanamalehtiaineistoja. Olen kehittänyt tämmöisen softan, jolla voidaan hakea toistuvuuksia todella huonolaatuisestakin datasta, jota esimerkiksi nämä meidän on, koska niissä on käytetty tällaista frakturafonttia, joka on todella vaikea selkoistaa. Mä aloitin tässä projektissa jo kandivaiheessa, mutta nyt mä teen gradua, ja kaikki tämä matkustelu, ja esitykset ja tapaamiset on ollut tosi jännittäviä, mutta loppujen lopuksi tosi kivoja, että mä suosittelen kaikille muillekin opiskelijoille, että jos tulee vastaan samanlainen tilaisuus, niin ottaa siitä kaikki irti.